بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرحد آفشل چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کا ایک فرمان سناؤں گا سیدنا اب حریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو رخ آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ امانت دار ہو